χώρα εν το όρο, 2. ο μπούνος ο λόφος τρία η κόμε τέσσερα ο ποταμός πέντε το ρέιθρον ο χεϊμάρρος ο χεϊμάρους εξ ο λαιμόν επτά ο αγρός Οκτώ, χε τρίβος, χε ατραπός, εννέα, το ανκος, χε κοϊλάς. Δέκα, χε πόλεις, έντεκα, χε οδός, δώδεκα, χε δρυμός, χε φύλεε, τριακαίδεκα, χε θάμνος, τέσσερακαίδεκα, χε λίμνεε. Πέντε καίδικα. Χω παράδεισος. Χέ αλλοέ. Χέ καίδικα. Χέ ορεινέ νομεέ. Χέπτα καίδικα. Χω καταράκτηες. Είχω καταράκτηες. Οκτω καίδικα. Χέ νέσος. Εννέα καίδικα. θάλασσα. Το πέλαγος. εικοσι, Χέ αυτοφυές χύλαι. Είκοζη χέν, ο αγιαλός.